Ahoj, zrovna tady trénuju a ještě jsem ani jednou neminula. Uhodnete, proč tomu tak je? Určitě jste už uhodli, že to je díky tomu mému speciálnímu stolu. Má totiž tvar elipsy. No a jak to vlastně funguje, na to se spolu podíváme. K nejdůležitějším bodům elipsy patří její dvě ohniska, v našem případě body E a F. A proč jsou pro nás tyto body tak důležité? To proto, abychom věděli, jak takovou elipsu vůbec sestrojit. Pro každý bod, který na elipse leží, platí totiž jedno důležité pravidlo. Součet vzdáleností kteréhokoliv bodu elipsy od obou ohnisek je vždy stejný. To si můžeme snadno ukázat. Představme si elipsu, na které leží body A a B. Pokud sečteme vzdálenosti bodu A od jednoho i druhého ohniska, zjistíme, že stejnou vzdálenost od obou ohnisek dohromady má i bod B. Pokaždé, když se vzdálenost od jednoho ohniska prodlouží, zkrátí se tím vzdálenost od ohniska druhého a součet vzdáleností od obou ohnisek dohromady je tak pořád stejný. To sebou přináší i důležitou vlastnost, díky které funguje náš kulečník. Stejně jako elipsa, i náš kulečník má dvě ohniska. Jedno v místě, ze kterého kouli odpalujeme, a druhé v místě, kde máme ve stolu díru. Po odpalu se koule odrazí od stěny kulečníku a vždy bude směřovat do druhého ohniska elipsy. Nezáleží přitom vůbec na tom, kde se nám koule odrazí. Výsledek bude vždy stejný, protože úhel odrazu bude stejný jako úhel dopadu. Ale jak vlastně takovou elipsu můžeme sestrojit? Pro nás to nebude vůbec žádný problém, protože známe základní vlastnosti elipsy. Postačí nám k tomu tedy Dva špendlíky, kousek provázku a tuška s papírem. Nejdřív zapíchneme dva špendlíky v místě, kde mají být naše ohniska a navlečeme na ně provázek. Teď už nám stačí vzít jen tušku, napnout si její pomocí provázek a začít kreslit elipsu. Při vytváření elipsy si můžeme všimnout, jak se obě části provázku prodlužují a zkracují. Díky tomu bude vzdálenost každého bodu elipsy od obou ohnisek dohromady vždy stejná a elipsa bude mít krásný a pravidelný tvar. A kde všude se můžeme setkat s elipsou? Elipsa našla svoje uplatnění například v astronomii, když její pomocí Johannes Kepler popsal pohyby planet kolem Slunce. Ale o astronomii už jsme se bavili v jiném našem díle, takže dnes se podíváme na architekturu. Ta využívá elipsy nejen z hlediska jejího tvaru, ale i některých vlastností. Pokud jsou stěny nebo třeba strop ve tvaru elipsy, mohou se lidé, kteří stojí v ohniscích elipsy, slyšet, i když jenom šeptají. Zvuk se nám totiž z jednoho ohniska odráží do druhého, stejně jako naše koule. A jaké uplatnění byste pro elipsu našli vy?